Завідуюча дитячим відділенням Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні, лікарка-педіатр Тетяна Сердюк оглядає чотирирічну ангеліну. Жінка розповідає, зараз відділення може одночасно надавати допомогу 15 дітям. Тут працює два педіатри. Сама Тетяна Сердюк перейшла сюди працювати з інфекційного відділення. Загалом, жінка має 16 років лікарського стажу. В три роки аспірантури, а потім я працювала в приватному кабінеті, оскільки посада дитячого інфекціоніста була зайнята на той момент, але от почався ковід і виникла така ситуація, що лікарі розрахувалися з інфекційного відділення, не було кому працювати і була загроза закриття інфекційного відділу. От я прийшла туди працювати. Тетяна Сердюк каже, зараз працює у дитячому відділенні. За її словами, кількість хворих дітей з нового року, порівняно з минулим за цей період, зросла. Зараз у дитячому відділенні лікуються десятеро дітей. Це моє. Я це моя робота і роблю з задоволенням. Втомлююсь, звичайно, виснажуюся, бо навантаження велике. Але це моя робота. Мама Ангеліни Вікторія Корейко розповідає, надавала доньці медичну допомогу самостійно, поки відділення було зачинене півроку. За її словами, зараз сюди поступили з важким станом. Найменша дитинка в нас є паліативною, киснево-залежною, який взагалі лікарі шансів на життя не давали. Мати чотирирічної Даші Ірина Кириченко каже, лікуються у дитячому відділенні з минулого тижня. Я поскорі приїхала і нас одразу сюди положили. Педіатри все добре, послухали. Дитяче відділення відновило роботу з 3 січня цього року, розповідає директорка Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Людмила Гнатюк. За її словами, з червня минулого року тут не було лікарів-педіатрів. Дітей лікували в інфекційному або амбулаторно. Працювати відділення почало, коли погодилася його очолити Тетяна Сердюк. Жоден з лікарів, ніхто до нас за нашим оголошенням не звернувся. Була Відгукнулася одна людина з Миколаївської області поспілкувались, обіцяла прийти, але до цього часу вона так і не з'явилася. Інтернів до нас не приходило, у нас немає інтернів з педіатрів, тому, на жаль, нам так довго не могли не ми не могли знайти лікаря. Тетяна Сердюк – мама трьох дітей, родом із Старокостянтинова. Власного житла лікарка немає. Квартиру для завідуючих дитячим відділенням пообіцяла виділити міська влада, розповідає міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук. За його словами, для лікарів виділили чотири квартири. В них зробили ремонт за гроші з міського бюджету. Взяли для цього два мільйони гривень. – Завідуючий дитячим відділенням патологом «Анатом», завідувачу відділення кардіологічного, і ми там визначаємося чи і чи неврологічне Квартири однокімнатні, площа кожної – 44 квадратних метри. Тут окремий санвузол та кухня. Микола Мельничук каже, через 5 років лікарі зможуть приватизувати житло. Із сім'єю Тетяна Сердюк сюди зможе заселитися до 10 лютого. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.